في الورقه والطلبيس في لكله نشكو نعيش محايد ما لعبت واللي قال يكوكو كوكو واللي قال مش بروك يجيب لي يسوكو سوكو شرفي بليدي وانا اللي حالف نسم باش نفكو الدنيا دروس واللي تعلم راهو شمها ما دخل في الحاضر والعقليه تولى فهمها كرهت العيشة معاكم تو نهج ونخلي يوم لي بربش وكبش بعد ما نخليها حبي جيت توسي فيا بروك والليش تو صار انا بدي مانيش فاهم فهم شنو اللي صار طول كل يوم نلقى تعرفت عرفتها حشوة كيف تلع نهار تلي وثن و حشوة مثلثة لي في بالي حسد تورا جتلع مسويك خمسة خمثة uh متلوا -huh. بديت تشوف ملي الوابنة جتهم ورشة و اشبورة في بعضها كيف تجمريها تلنثة وجك باين رجلة uh -huh. بديت تنقي فيها جيب سحبتك و دوان دون بها حاجة بعيد عليك ماذا بيك بعيد عليها وتحكي لي عالروز لو انت جوز تسمع بيها I want to leave and she's call me bitch أه nigga صغير نو يتير مشاه خير فى اللى كان القيت فى شومي bitch nigga close the door and نيجا me bitch nigga want to كان القيت شومي ما ما حاشت بحد باش يحبني خاطن نعرف المنافق باش يسبني خاطر نعرف لازم تسكر باش تبني وشك مربع أو و وتحب تحسبني The cat sat on ولي صبورة بغسيل الدماغ شوف الهيترز انتلموا في بالي بيستيك حبيت استحسن شوية مترابي لكو غندير تلعطوا <تصفيق> العبر ربحتو بالغورة ميسح عليكم بالنينة ناوي ما عندش يهمني فيكم ما عادش انتهى بكم وحد اخر قريكم ويبريكم من رجلة كيفاش تجيكم بالحضرات ثم ما فيكم شدوين انتم حشرات تلحتونا بالتلحيس وجيتكم العقارات شواط المل الخيط الخير يلخار تاكلو شارات وتحبوا العبيد الكل اتبادل النادرات بتش نيجا يوانتو ليفينجس كالمي بتش نيجا ماليسخير نويندير إن شالخير فاللي صير وكنا القيت بزي شامي بتش نيجا كلوس الدور نيجا i نيجا زوس قعدوا لي في البيل. اللي قالت ما فيها رجال رجلا حات مش تجيب لي صيرك ما حشيتها خاطر البيزا بل ما شين، عطيت دافية سيستم غلط والمعاملة مايش كافية نكتبه مكرز خطرته وعروقي طافية وبرا يعطيك قد بمشتك لبي حافية bitch nigga I closed the door and around me bitch uh, nigga I want to leave and me bitch nigga I'm gonna leave now we're here